أهلاً بك يا حبة الفاصوليا يبدو أنك بحاجة إلى صديق حسناً هذا يوم حظك فقريباً ستكون فول جايز متاحة على مزيد من المنصات مثل بلاي ستيشن وإكس بوكس وسويتش وإبيك جيمز ستور ومع اللعب المشترك وحفظ التقدم عبر مختلف المنصات صار اللعب مع الأصدقاء أسهل لكن انتظر ثمة المزيد ستصبح فول جايز متاحة للعب مجاناً شكل فريقا مع اصدقائك والعبوا عبر مجموعة كاملة من محتوى فول غايز الموسمي. أما عن حبات الفاصوليا القديمة فستحصل على ليغاسي باك مجانية. أما حبات الفاصوليا الجديدة فلدينا فول غايز ورفاق مرحين ورفاق مقليين وأيضا آه هذا الرفيق؟ لدينا تحديات وأزياء وعقبات أكثر لتعزف لحن النصر فيها سايلنت هل يمكنك أن تساعد بينك؟ ضربة فون جايزسيس مسؤولة أو أو أو أو على أو مع أو أو أو أي كوابيس يسببها أو صغير أو أو عريض أو قصير أو